نحمد الله كلنا ربي تمن فرحنا دامت الفرحة لنا والله اني اليوم نحمد الله كلنا ربي تمن فرحنا دامت الفرحة لنا والله ان اليوم عيد نحمد الله كلنا ربي تمن فرحنا دامت لنا والله ان اليوم عيد افرحوا يا الوالدين اجتمع فرحات اثنين كل منهم ضيعين يا عسل الفرحه تزيد الشوى الورد وزهور وانثروا ساعات فالاجتماع بالحياة وبالمتاع، عشتن تضوي شعاع دعوة القلب الوديد. يا عسى توفيقكم، ربي يتمم لكم، والسعادة فالكم والفرح جعله سعيد. نحمد الله كلنا، ربي يتمم فرحنا، يا الفرحه لنا والله إني اليوم أعيد. يا حسين ويش أقول؟ افرح بهيف الجفون، جاتك بكل القبول. يا وانت يا حسن ترى كيف زنت حلى يا هلا وهلا هلا يا عسى دايم سعيد نحمد الله كلنا ربي من فرحنا دامت الفرحه لنا والله ان اليوم اعيد يا عسى هالاتمام بالوفاق وبالغرام تنتعل الغمام من بلج نور القصير جعل بيت أبو يدوم عامر بحسه ويدوم يا عسى كل يوم الفرحة وتزيد نحمد الله كلنا ربي تمن فرحنا دامت الفرحة لنا والله إني اليوم عيد يا كل الوجود دائم بخيره اه تجود. احمد الله كلنا ربي من فرحنا كانت الفرحه لنا؟ والله ان اليوم عيني يا انك تسعده جمعنا وتجدده الفرح عم بلده للقريب وللبعيد رشوا الآن وحصرياً استديوهات همسة فرق لكل جديد في عالم الصوتيات جديدة الأفكار والشيلات شيلات فناء قصائد شعرية حسب الطلب مواليد ميلاد تخرج مده تراحيق تقاعد تفريغ ترقية